Victor Pont rupt tecerea i lansează un atac la adresa lui Dragnea, nu mi-am dat demisia pe Facebook. Într-un interviu pentru tiri pe surse. Fostul premier Victor Ponta face dezvluiri sensaționale despre unelegerile pe care pe care le-a avut cu actualul efal PSD, Liviu Dragnea. Victor Ponta spune ce în 2015 a purtat discuții cu Liviu Dragnea pentru că Rovan plumb se preia conducerea partidului PSD sus susține ce nu i-a dat demisia pe Facebook. La ora 12 s-a depus moiunea de cenzur, la ora 13 domnul Iohannis a i în presă să spun ce trebuie să, mi dau demisia. M-am dus la domnul Iohannis, i-am zis, cred ce greii foarte tare, pentru ce acest dosar este o înscenare și cât timp nu avei mai multe date. I-am zis ce nu-mi dau demisia. Sunt-te, m-am întâlnit cu Liviu Dragnea, cu Tericianu, cu Gabi Oprea și Daniel Constantin i-au zis, domne, nu ce gmer? Ne ducem la moiune de cenzură. Gabi Oprea a fost corect. Nu m-a terecutat. Guvernul a rezistat la moiunea de cenzură, după care i-am chemat pe Liviu Dragnea Iperovana Plumb, când am fost în Turcia să mă operez, i-am zis, Liviu, nu cred ce pot să rămân cu un dosar penal Îi să rămâne la PSD, pentru ce se va spune ce PSD este condus de un penal I-am zis ce vreau să plec Eu o voiam pe Rovana I-am zis lui Liviu, e cea mai bună, e femeie, nu are niciun dosar, ce zici? Da, dar nu-mi place de Rovana, hai să ne mai gândim când te întorci din Turcia. Când m-a întors din Turcia, niciuna a ce mi-am dat demisia pe Facebook, nu mi-am dat demisia pe Facebook. I-am trimis Rovanei. A demisia mea, convoac pe după crimii lui Liviu. I-am dat un scris Rovanei, a dezvăluit Victor Ponta.